Krisztina vagyok, és egy hete gyakorlom a amelyik programot. Minden nap voltam csoportos órán, és otthon gyakorlom az egyéni gyakorlataimat. És tíz éve terápiázom sokféle módon, gerinztorna oktató is vagyok, de hogy egy hét alatt valami ilyen lényegi változást okozzon a testemben, ez szinte hihetetlen volt most számomra, hogy a tartásom megváltozott, a Két hónapja a nyakam és a vállam teljesen be volt merevedve, és az egy hét alatt teljesen kiladult, és nagyon hálás vagyok, és szeretnék ebben hosszú távon is foglalkozni.